هذه الشيلة إهداء من خوات العروس نوره وغدير وموضي وغلا إلى العروس غادة مبروك مليون يا غادة انت ترى سكر زيادة فيك المدايح لها خانة مبروك يما الفخر كله تستاهلنا عذاب الالحان، هو الشعر في حضرتك حتى الله يوفقك يا غاده، مبروك يا غاده السلوان، مبروك مليون يا غاده، في مبروك مليون يا غادة انتي انت ترى سوق في كان المدايح لها خانه مبروك يما الفخر كله اليوم ليلاتك مبروكه في كل محبوكة والعز والمجد والهيبه مبروك يما الفخر كله مبروك يما الفخر كله هي غاده هسه الواحد يبيك ومكمل في مواجيبك في مكانك فوق وفوق مبروك يما الفخر كله الله يخليك ويهنيك جينا من الفرحه نحييك ما توصف الفرحه هالليلة مبروك يا ذا ده السلوه مبروكي يا ده السلوه تستاهل ينعم والشعر في حضرتك هدان الله يوفقك مبروك مليون يا غاده انتي راس في كل مدايح لها خانه مبروك يا ام الفخر كله مبروك يا ام الفخر كله مبروك مليون يا غاده انتي راس في كل مدايح لها خانه مبروك يا ام الفخر كله ايام لياليك مبروك فيك قصايد محبوكة والعز والمجد والهيبة مبروك يما الفخر كله مبروك يما الفخر <تصفيق> هي غادة هسال وحب ومكملة في مواجيبك انتي مكانيك فوق وفوق مبروك يما الفخر السلوى مبروك يا غاده السلوى تستاهلين عذب الالحان والشعر في حاضرتك هدان الله يوفقك يا غاده مبروك يا غاده السلوى مبروك مليون يا غاده انت ترسلك قال زياده مبروك الفخر كله مبروك يا مال فخر كلا مبروك يا مال فخر كلا صفر خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة سبعة ثلاثة سبعة أو من خارج المملكة.